Привіт, друзі! Ви на каналі «Фартовий колекціонер». Дуже дякую, що зайшли подивитись цей випуск. Я в цьому випуску покажу вам дуже багато цікавих монет, які я купив собі зараз під час війни. Взагалі, мої монети залишились в Харкові і зараз мені передали ось цей альбом. На жаль, трохи постраждав він, при пересилці, я би хотів його заповнити повністю. Хоч деякі монети з колекції я зараз розпродаю, але я вирішив зібрати повну підбірку монет з 95 по 2005 рік, тому я собі докупаю монети і буду їх у цей альбом додавати. Купую монети я на Віоліті там можна подивитися і по рейтингу продавців, і гарний стан вибрати, і ціни там нижчі, ніж на якихось офлайн-зустрічах, на зустрічах колекціонерів. Там, на жаль, вибір менший офлайн. А ось тут можна подивитися, вибрати, попросити додаткові фотки. Посилання на Віоліті я залишу у описі до цього відео, саме на розділ з монетами України. Ось такі чудові монети України ми бачимо в каталозі Максима Загреба. Давайте покажу вам, які монетки в мене вже є. Не знаю, як тут його заклеювати чи, ще, чи щось робити. Такий от альбом у мене один. Є, я вже додав а, ті монетки, які давно в мене в колекції, це Софіївка, вони в дуже гарному стані, ну, неймовірні, без якихось царапок, десятинна церква, Важкувато було знайти цю монету в близько такому ж темпельному. Але це можливо, якщо ви хочете. І дійсно зараз багато хто просто розпродає колекцію, виходить в кеш, і людям потрібні гроші, особливо хто там кудись переїжджає, щось змінюється. Ну, гроші в військовий час – це таке дуже ліквідна речовина. А ось монетки такі буває важкувато продати. Але якщо у вас є можливість наповнити свою колекцію і ви не плануєте, не плануєте її розпродавати, то я би б... Вам радив зараз якраз купувати для своєї колекції ось такі і доволі дорогі монети Ось такої монетки, на жаль, поки ще у мене немає Я буду шукати і подивимось, що там на Віоліті є, можливо, в наступному відео А які монетки я зараз докупив? Давайте з вами подивимось М -м У нас є перші ще у нас карбованці, вони також попали в цей альбом вони, бачимо, 95-й рік, їх додали автори цього альбому. На жаль, у мене тільки поки одна монетка в гарному стані. Я не знаю, чи варто її вирізати, додавати, чи купити повністю в запайку, чи просто пошукати монетки собі окремо, але я би вам радив брати саме в запайці, або саме в блістері і перекладати, бо якість сильно відрізняється від того, що можна знайти ось в такому форматі, або... Просто у людей з мішків, такі монети були. Ці монетки були в колекції, трималися в таких от холдерах. І взагалі ми бачимо, що треба їх перекладати. Якраз я буду перекладати, може якимось спиртом треба буде протерти, щоб у них ну, зняти ось такий якийсь пил, чи може... Ну, патину ми не знімемо, вона потроху, бачите, з'являється. І коли я купляв, я дуже дивився, який стан монет. І це приємно, коли ти бачиш, що монетки, особливо самі перші, вони в штемпельному близьку і виглядають неймовірно. Дивіться, це 2005 рік. Цікаво був, бачите, який був тоді дизайн. Може, хтось пам'ятає, тримав ці монети, отримував ще в банках в ті часи. От. Я пам'ятаю, коли я перший раз прийшов за монеткою і отримав її по номіналу, це була ось ця монета, ну, ось ця монетка у мене є, а це яку я купив в гарному стані, у мене, на жаль, в поганому стані, і я пам'ятаю, що вона була по номіналу в 2003 році ще у нас в Харкові в будівлі Національного банку. Оцю монетку я отримав та коника, і вони ще у мене лежать, як самі перші, які я сам купив, але, на жаль, вони в дуже поганому стані, а тут ми бачимо, що людина зберігла, то ну, бачимо, що також від плівки залишається якась така патина, на жаль, на жаль, треба буде якось з монеткою її трохи, ну, то, що мити під водою просто не, не можна її терти. Ось, давайте далі подивимось, в якому стані монети ціняться. Тобто ви пишете мене, чого так, такі маленькі ціни на монети, там, я кажу, там 150 гривень, 100, а ось такі монети трошки дорожчі, бо то, в якому вони стані, чи є штемпельний блиск, вирішує, наскільки монета мені в колекцію буде актуальна. Подивіться, подивіться на цю монету. Ось цю монетку... Хочеться покласти собі в колекцію. І такі монетки ціняться. От харківська монетка. Тут вона дуже часто була з подряпинами, бо таке поле, бачите, зеркальне. зеркальне. і важко цю монету було знайти в гарному стані. Тому ціна на монету в гарному стані трошки дорожча, ніж та, яку ви зараз можете побачити на ринку. Ось ця доволі дорога монета, Рись. Бачите, який, який гарний стан, її також знайти в гарному стані, ну важко, може коштувати 800-1000 гривень. Як знайдете? Давайте ще трошки залишилось. у нас монет. Ось, я буду їх потім розкладати в альбом, дивіться, 2000-ні роки. Ну от де знайти таку, такий гарний стан? Якщо у вас є монети в такому стані, у, вас, у мене немає в колекції, я залюбки куплю у вас навіть дорожчі ринку. А ось ця монета, Орел стоповий. У мене є така монета, покрита золотом. Справжнім, на жаль, вона не приїхала до мене, вона в Харкові лежить. Ось 2003 рік. Ось коник. Також перша монетка, яку я отримав в банку, але цю я купив на Віоліті. Послання буде в описі до відео. Не перейдіть, подивіться, що там зараз є в наявності, друзі. Просто неймовірні монетки. От навіть і Богдан Хмельницький ціни актуальні на ці монети можна дивитись на аукціоні на електронному торгах Віоліті або в такому каталозі ну тут я скажу що ціна трошки на якісь позиції може бути завищена і ринок зараз просів, ціни впали ми бачимо, що завільний люди, багато хто розпродає свою колекцію і це супер, бо я планую собі зібрати ось цю О, деякі монетки також я продаю, міняюсь ну все, все змінюється, ваша колекція повинна жити ви повинні думати, що вам подобається, які ваші інтереси, хобі, чого вам хочеться Ось, дивіться, ось так дуже гарно показані монети і в звичайному X-Fine стані, і такі, що в штемпельному близьку. Бачите, трошки дорожче. Трошки дорожче. Тиражі монет також тут у нас вказані, там 50, 60, 30 тисяч. Ну, чим менше тираж, тим також цікавість до монети більше у нас. Є монети 15 тисячники, які я радив купляти, якщо ви хочете інвестувати на довгий строк, я б радив вам купити собі монет, у яких тираж 15-20 тисяч. Ну, але це тільки тоді, коли буде зріст ринку монет України. А він колись та буде, бо війна скоро, я сподіваюся, скінчиться, ми разом стараємося. Працюємо на цю тему. І, друзі, зараз я вам додам фрагмент, розкажу, який збір ми з вами робимо на взуття зимове для ЗСУ, для бригади на Харківському напрямку. Зараз буде відео. Прошу вас допомогти, закинути там. Ще трошки залишилось. Ми збираємо кожен місяць. Я особисто купую зимове взуття і відправляю фото звіти в Інстаграм. Ви можете у мене побачити. Друзі, вже випав сніг, ми ще не завершили збір на 8 пар, не вистачає трошки, хочу попросити вас закинути донат, отаких От 8 пар ми відправим хлопцям на передову на Харківський напрямок більш детальніше буде в описі до цього відео зимове взуття від бренду 450 ви бачили в минулих моїх відео я показував як він виглядає і зберігає тепло і комфорт нашим військовим а ви бачите яка зараз погода тобто це дуже дуже важливо дякую всім хто закидає посилання буде у описі до цього відео ще ось такий Колір в наявності можна вибирати, і я у хлопців питаю, який саме колір їм подобається. Просили більш темній, темний формат, ну, доволі кльові, кльове взуття, міцне. І хочу сказати, що дуже дякую всім, хто задонатив, і ось такий, такий формат взуття відправляється для наших хлопців посилання буде у описі до цього відео. Дуже дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я спробую знімати для вас більше контенту. На жаль, у Львові кожен день зараз вимикають світло. От зараз такий момент, коли трошки виділив я час і ми з вами поспілкувались. Пишіть ваші коментарі, чи вимикають світло у вас. І слава Україні, друзі. Бувайте.